Haietatik e, batzuk aipatzeko, aipaz, giza eskubideen Foroa, International Network of Missions for Peace, Sites of Conscience, eta ICO. E Zer da bakea? bakea hizkuntza desberdinen arteko oreka da, kultura, jarduera eta egoera desberdinen horeka. Azken finean, mundua bizi garenok, geure buruetan dauzkagun milaka desioen arteko oreka gordetzea da bakea. Bakea bizitzan sutraittzen den energia positiboa da bakea geure baitan, borondatean eta almenean sustraitzen da. Ez violentsia noinarritzen da, eta uste du, oraindik mundu aldatzeko gai garela. Ez dago bakerako biderik, bakea bera da bidea. Lehen kontxetua eta ziurrenik guztien artean ezagunena, bake itxartua da, edo Pax Romana ere sarritan esaten zaio. Izan ere, Gerra osteko bakea akordioi erreferentzia egiten die. Kontuan euki behar dugun gauzaba da, bakea ez dela gerraren kontrakoa. Amaitu ematen diren hainbat gerra, bakea akordioa, seinatu ostean, indarrean jarraitzen dute eta ez dira bakea realaren egoera. Makina bat adibide jarri genuke, Irak, Afganistan, besteak beste. Bigarren kontxetua, barruko bakea da. Meditazioa eta erretiroaren bitartez lortzen duguna. Kontemplazioaren bitartez edo zinez txako, otoitz bat eginez. Baina baita ere, sentitzen dugun zerbait da. Eguneroko bizitzan, guztukak ditugun gauzak eginez lor daitekela. Hirugarren kontzeptuak, naturari egiten dio referentzia, eko bak zuna, edo naturari zor diogun errespetua. Zer egiten ari gara gure inguru ingurugiruak ematen dizkigun balia bidekin? Zaborra edo nora botatzen dugu, ibaiak ikutsatzen ari gara, eta ez gara konturatzen, honek izugarrizko eragina duela gatazka berrien zorreran. Beraz, urrengo galdera egin diazaiok egu geure buruari. Zein motatako planeta utxiko diegu atxetik zen belaunaldiei? Lauarren koptsetua eguneroko bakea da. Zer behar dugu bakean bizitzeko? Eguneroko bizitzan aurrera egiteko guztiok eduki beharko genituzke oinarrizko beharri zanak azetuta. Janaria, eskuntza, bizilekua, lana, justizia. Baina oinarrizko beharri betetzen ez diren lekuetan Gatasak etengabean sortzen ari dira, adibidez Janskera eta esplotazioa, hoget bargarren mendeko esklagutsa. Emakumeen aurkako indarkeria. Ibilbide hau bukatu nahi dugu bakearen aldeko lan honetan guztiok zerbait egin dezakegula gogoratuz. Denok ezagutzen ditugu bakearen aldeko mugimenduen buru izen diren pertsonak, Martin Lurtherkin, Gandhi, Mandela. eta geu ere izen gaitezke mugimendu horren parte i honen ostean hoged bat garren mendeko bakearen gelara heltzen gara. non oso garrantzitsua den ulertzea,gatazska hitak ez duela zertan eduki behar esan nain negatiborik. Eta bai ordea hasi heldda aldaketara bideratzen gaituen momentua. Ondo ez doa zen gauza konpotxeko aukera da. Eta zeintxuk dira herramienta edo tresna egokinak bakearen alde lan egiteko, zein tresna erabilde ettxak egu, gure eguneroko gatazka konpontxeko, irmotasunez hitzegitea, giza eskubideak errespetatzea, bestearen lekoan jartzea, iritsi desberdinak entzutea edota amankunmonean duguna bilatzea bezalako tresna errazak, baina aldi berean oso sailak erabil ditzakegu. Indarkeria zuzena, fisikoa, itxeskoa edo ikus daitekena, izosmendiaren punta da. Bere osotasuna osotzen duen euneko 10ra baino ez. Baina gainontzeko euneko laroge eta marra uraren azpian dagoena hori da zati garrantzitsuena. Ikusten ez den indarkeria, strukturala eta kulturala. Hauek dira indarkeria zuzena eragiten dutenak. Indarkeria zuzenaren adibide ugari ditugu, bat abestea jotzea, iraintzea, gauza kapurtzea eta bar. Indarkeria estrukturalaren adibide bat bastertzea izango litzateke. Indarkeria kultulararen Adibideak seksismoa, arrazakeria, zein izkun txalmitzatzea, erabakitzeko askatasuna. Gaur egun bakearen alde lan egiteko, izosmendi horri buelta eman behar diogu. Estrukturak eraldatuz, indarkeriaren kultura mundu justu bategantik aldatuz. Orain museoak proposatzen duen bigarren galdera estertxera goaz. Hau da, Gernika Lumoko, Bombardaketan eta Espainiako Gerrate Zibilian gertatutakoa. Denboran zehar bidaia bat egingo dugu, eta mile bederatziren hogetamazazpiko apirilaren hogetazeira joango gara. Begoñaren etxera sartxera gombidatzen zaitut, eta Gernikako emakume honek bere orduko bizitza ezagutzera emango digu. Eta berarekin batera, egun horretan gertatutakoa bizi ahal izango dugu une batez. Bombardaketa eta gero Gernika haul eta hauskor baten aurrean aurkitzen gara. Zuntxituta dagoena, ikus dezake zuen bezala. Egon gela honetan zehar, Gernika Lumoko une historiko garrantzitsuenak azaltzen joango gara. Gernika betidanik izenda simboloa eskaldu non bere historioa apirilaren hogetaziko bombardaketaren eta Picasso sortutako Gernika baino lehenagokoa da. Nola zen Gernika hogeita amargarren markadan, Zer kekarri zuen Gerra Zibil Espainiarra? Gora larri honetara zelan iristen den ulertzeko oso garrantzitsua da jakitea, aurreko urteak oso sasoina hasita astoratuak zirela, tentsio sozial eta politikoak direlata. Ondorioz demokratikoki hautatua izan zen 2. errepublikako gobernuaren aurkako altxamendua ematen da militarren eskutik. Azken batean, hut egin zuen estatu kolpe honen ondorioa da Espainiako gerra zibila. Gerra hau bederatziren hogeta haaseian hasi eta hogeta hemeretian bukatzen da. Espainia bi bandotan banatzen du, herripublikarrak batetik eta rebeldeak nazionalak edo matxinatuak bestetik. Frankok Madri hartu ezin duela ikusirik iparraldeko kanpainari hasiera ematen dio, 1000 bederatren hogeta masaazpiko udaberriz zen, Otxandio Durango, Gernika eta bestelako bonbardaketekin. Ekainaren hemeretsian Bilbo erortzen denean Euskadin gerra amaitutzat ematen da. Aipatutako iparraldeko kanpaina mola generaleran, agindupean martxoaren hogeta maikatik aurrera biziagotu egiten da, Durango bonbardatzen den egunean. Gernikako bonbardaetatarekin bere une garrantzitsuena eta simbolikoenera agatzen da. Begoina kontatu digunez, bonbardaktaren eguna astelena zen, merkatu eguna. Gernikan, oikoa zena baino asko jende gehiago elkartzen zen astelenetan. Gernikan, garai hartan, 2007 eta hogetan hamar biztanle zeuden erroldatuta, eta errefusiatuak zaurituak zirela eta hamar milie bat pertsona edukitzera heldu zen. Arratxaldeko laurak aldera, Andra Marielisako kanpaiak jokazi ziren, biztanleria egazkinen etorreraz oartarazi nahian honako hegazkin hauek Kondor Leio Alemaniaarrak Italiako aviazio Leionarion eskoltapean eskol Gernika bonbardatu zuten hiru ordu luzetan. Hegazkin hauek, berrehun eta berrogetamar kilopisaatsera hel daitezkeen bomba purtsaileak eta zu bomba zu eragiak jaurtuz zituzten. Honetaz gain, zutan zeuden erakinetatik ihesi edota baz, babeslekuetatik familia kiden bila ari ziren pertsonan aurka meraiatu zuten izan zen beraz Gernika erasatztzearen helburua garrantzia militarrik ezuela kontuan izanik, altxatuek tropa errepublikaren atzerera egitea ostopatu nahi zuten. Baina erreteriko zuiaren tamainuko zui bat suntzixeko ez ziren beharrezkoak bomba bazu eragileak ez da biztanleriarren aurkako metraiatzea. Bertzi hori ez da erreala. Helburua, populazioaren eta euskal troparen adoragabatzea zen, euskadik amore eman zezen. Ezen elburu militarra, baizik eta izu bombardaketa bat, gero, bigarren mundu gerran garatuko zena. Hau izango da, zabal baten aurka lehenengo egingo den erasoa. non, iriko, euneko, laroge bosta baino gehiago suntxitu zen. Eraikin gutxi batzuk mantendu ziren zutunik eta hauek aupagarriak dira. Arma fabrika zeuden gune industriala, gernikako arbola eta batxaretzea eta errenteriko subizek. Zaila da, oraindik gaur egun galdutako bizitzak zenbakitan ematea. Orduko esko jarlaritzaren biktimako purua miliez zeuren berrogeta amalaukoa da, kontuan izanik, hilotzak eta hospitaletan hildakoak, obi komunak, andramarikaleko babeslekoan hildakoak, baina ondoren egin egindiren ikerketek, zenbaki desberdinak ematen dituzte, amabi, berreun, oso zaila da zenbaki zehatz bat ematea. Salamankako kuartel horokorretik bombardaketari buruz ezer ezekitela adierazi harren, honen gaineko erantzukizuna bilatzerakoan pertsona hauen jo beharko genuke, Ristofen, Bigon, Mola eta azkenik Franco. Gau hartan, Bilbon zeuden atzerriko zeinbat kazetarik gernikara eltzea lortu zuten, George Stier, Noel Monks eta beste batzuk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 Apirilaren hogeita zeian Gernika erasotua izan zen eta hogeita bederatzien altxatuen tropak sartu ziren. Altxatuen tropak solda du Italiar, Aleman, Marroki eta Erreketez osotorik zeuden. Milie bederatziren hogeita masazpi Gernika bombardatu zen eta hogeita emeretzi zen gerra amaitu zen altxatutakoen garaipenarekin. Berrogeigarren hamarkadan Gernikak regionez devastadaz programari eldu zion, bere Berreraikitxerako beharrezko bibaldintzak betetzen zituelako. Bat, ondatutako hiriaren euneko irurogeta marrekoa baino gehiago izatea, Gernikaren kasuan euneko larogeta bostekoa baino gehiago zen, eta bigarrena Franco hiri hiribulduko seme kutuna izenda sedila. Berreraikitxea urrengo urte detan zehar luzatu zen, preso errepublikarren eskutik. Momentu horretatik aurrera eta laro gehigarren amarkadar arte, Gernikan gertatutakoa ishildu egin zen. Bizirik irten zirenek ez dute egertatutakoa ahaztu nahi eta mile bederatzen hogeta amazazpizen, bombardaketaren, berrogeta margarren urterrenean, adizkide lehen urratsak eman ziren. Forsen hiri alemaniarra eta Gernikaren anaitasunarekin. Roman Herzor, Kantxile Alemaniarrak bizirik irten zirenei bidalitako gutunarekin eta ondoko akzio desberdinarekin. Memoria niseneko gelaborobil honetan, non bizirik irten ziren esaldia dugun, ahaztu gabe mendekorik hartu gabe, adizkidetxe prozesuen gaiari eltzen diogu, ez bakarrik gernika eta Alemaniaren artekoari, baizik eta munduko beste lekuetan emandakoei, ala nola, Ipar Irlanda, Ego Afrika eta bar naiz eta garaia kritikoa izan Errepublikako Gobernuak Parisko nazioarteko erakusketan partea hartzea erabakitzen du. Mundue jakidesan Espainiako Gerra Zibilian pasatzen ari zena. Horretarako garaiko artista ospetsuenak gomdatzen dituzte. Haien artean Picasso, Espainiako Paabiloia errepresententatzeko. Picasso kwaadru mural handia egin behar zuen. Margolariak onartu egin zuen, baina ez zion lanariekin, laumanite egunkarian Gernikako bombardaketaren gaineko artikuloa irakurri arte. Momentu horretan, azten du bere maizu lana. Hogei mendeko artearen ikonoa eta bakez simbolo unibertsala bihurtuko zena. Museoko keirugarren eta azkenengo galderari helduko diogu. Non gaur egungo bakearen eta akiz askubidein egoerari buruzko ausnarketa egingo dugun. Zer dakigu giza eskubideen gainean? Baldakigu 1000 berraga eta sortxiko giza eskubideen adierazpen unibertsala dagoenik? Egon honetan, Funtzesko hiru eskubideen gainean sakonduko dugu eta gaur egun ere zenbat eraino urratzen diren egiaztatuko dugu. Ezin dugu erakuzketa irankorra bukatutxat eman, ez da gaur egun bakeaz hitz egin ere, urte hauetan gertatutako bortizkeri eta terrorismo egoerak tratatu edo jorratu gabe. izen dira gatazka honen ondorio agerikoak eta ikus ezinak? Biktimak, mehatxatuak, hildakoak, bortizkeriaren kultura, espetxe politikaren gizagabetzea eta bar. Zein da jende, jende anonimo askok eta mugimendu sozialek Euskadiko bakearen alde egin duten lana? Bizita guztien zehar gidatu gaituen gandiren esaldiak, hau da, ez dago bakerako biderik, bakea bera da bidea, bakearen militante aktiboa bihurtzera eta bakearen aldeko konpromisua hartzera gombidatzen zaitu.